Урочистий прийом з нагоди Днів пам'яті, примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбувся 8 травня у Харкові. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що пам'ятати подвиг усіх, хто боровся за мир на нашій землі та перемогу над нацизмом – обов'язок кожного українця, адже Україна є однією з країн, які зазнали найбільших людських втрат під час Другої світової війни. На жаль, багатьох ветеранів-учасників тієї війни вже немає з нами, але ми маємо пам'ятати, що вони віддали своє життя за нас, за вільне майбутнє нашого міста та країни. І так, ми ніколи не могли й подумати, що нам знову доведеться воювати зі злом. Зараз зі зброєю в руках захисники України відвоюють наше право на незалежність і всі ми чекаємо на довгоочікувану перемогу, зазначив мер у вітальному слові. Почесними грамотами Харківської міської ради були нагороджені учасники бойових дій, діти війни, ветерани праці та активісти ветеранського руху міста Харкова.